чотирилапі помічники Кінологічна служба України передала Національній гвардії України для служби – п'ять собак. Кінологи кажуть, відібрали найкращих. Передали їх безкоштовно, як у нас оборону України. Чи на нацгвардійці з новими помічниками, бачила Валерія Ковалінська. Власник розплідника зніку поляк передає німецьку вівчарку Моріса на звардійцю Дмитро. У нас є велике бажання допомагати і, скоріше, приблизити Перемогу Сергій каже сумуватиме за Морісом, але дав уже свій номер телефону військовим, тому отримуватиме фото з навчань собаки. Будемо ставити на слід на пошук на ну, конвоювання. Діте його звадьга. «Беті – два роки, гарду – три роки. Вони шукають зброю і все, що з нею пов'язано, а також вони мають можливість затримувати порушників». Олександр демонструє, як тренує службового собаку затримувати зловмисників. «Це захисний рукав, а це пледь, яка при застосуванні і щелчку нагадує постріл, і собака таким чином йде на затримання, звикає до пострілів, не боїться, ну і замах, нанесення ударів. Нацгвардієць Сергій розповідає, отримав потрібну інформацію про характер собаки, тому знатиме, як знайти підхід до чотирилапого. Собака доволі енергійна. За м'ячика багато чого робить. Усього на подарували 5 собак. Це німецькі та бельгійські вівчарки. В кінологічній спілці України розповідають за майже 9 років війни. Вони передали для служби в різних органах близько 200 собак. Це, взагалі, така цифра, і це офіційно. А неофіційно наші волонтери самі передають, коли є запити у військових частин. насамперед не було застосовуватися в пошуку зброї, набоїв, вибухових речовин, пошуку, розшуку злочинців та боротьби з агресором. Кінолог-нацгвардієць розповідає, як тренуватимуть службових псів. «З 9.30 послідова йде в першу чергу, так як собака після слідової дуже втомлена. Після обіду загальний курс дресирування. Останнім заняттям іде пускання собаки на фігуранта в дресувальному костюмі». На захід взяли і досвідчених собак, аби показати їх у роботі. Сергій Баглай показує, як Альфа шукає вибухівку. Її залучали до розміновування на Київщині та до роботи на блокпостах. Вона навіть вже допомагала затримувати диверсанта. А коли знаходить вибухівку, показує це ось так. «Собака сідає і показує головою напрямок даної речовини, де вона знайшла». За гарну роботу отримує м'ячик. А. <паси> а це – Зевс. «Дій, дій. Дій. Йому вісім. З Олександром працює половину свого життя. Багато залучаємося на пошукові заходи, так як собака, пошуково-штурмував. Під час повномасштабного вторгнення пес затримував диверсантів. Зевс прийшов на зустріч з усім, що може знадобитися в роботі. Тут в нього персональна аптечка, тут корма на про всяк випадок і тут підсумок таке ручка, блокнот, те, що потрібно записати. Кор... Ні, пишу я, ну в основному віймалі є, і в нього на про всяк випадок. На останок даю Зевсу найпростішу команду. слава. Зеславу Валерія Ковалінська, Олександр Шиян, ТСН одну плюс один.